Do cíle naší dnešní cesty zbývá necelých 180 km, byli jsme natankovat Palivonu a když jsme výjížděli z pumpy, tak si představte, že jsme hledali výjezd na hlavní cestu, na hlavní dálnici. A co jsme nenašli? Takovou offroadovou záležitost. Ale šlo to! Takhle to chodí v Argentíně. Ano, dobrý den. Tebe se zeptat, jak se vám líbí rally Dakar? Co říkáte na účinkování? jezdců stáje Bar Tracing? Přijdete se podívat na závěrečný ceremoniál Do Buenos Aires na rampu Jsme na periferii města Rio Quarto No a našemu Alanovi se trochu zastýskalo Chtěl se podívat za svými bratránky, se střenicemi a vůbec za všemi svými kamarády, kteří mají na kapotě stejnou značku Model má přijít v tomto roce. Zatím jsme asi s prvním Tiguanem v jižní Americe v Argentíně. To je super, je A za chvilku si dáme spolu kávičku. You know? má. exemplář je to pouhých 70 kilometrů. Opravdu rarita. Napadla nás myšlenka. Co kdybychom v příštím roce ten Dakar absolvovali s tímhle broukem? Zastávka letošního Dakaru Rio Quarto. Obrovské město. A tak sami můžete vidět exkluzivní příjemí. Čau. Čau! Je to. Dakar tady prostě příběhou.